Það fannig voru að þetta væri uppryfjum frá BS-náminu. Við liðin í nánkur tími og við erum að reyna í mislægt og þróa mitt starf. Svo raunveruleikin var að sá að maður fékk miklu dýpri insýn í innleiðingar og, og kenningar. Svo fannst mér mjög gott að hitta fólk úr mismöndi geirum, bæði framleiðslu og, og sama. Og ég er í innflytning og svona heyra hvað þau eru að dýla við.